A no es pot generalitzar. Per perquè Perquè transgènica és una tecnologia. Per exemple, un blat de moro o d'axa transgènica que no necessita insecticida, òbviament té menys impacte ambiental. Si després, per exemple, estiguem parlant d'una tomaca biofortificada en ferro, seria més nutritiva, però l'impacte ambiental seria similar. Però sí que és veritat que les varietats que més èxit han tingut, que són les resistents a herbicides, i la resistència a insectes sí que tenen un millor impacte ambiental. La resistència a herbicides perquè no es pot fer sembra directa, no cal roturar el sòl i en la qual cosa produïssis menys erosió i aprofites la coberta vegetal de la, de la collita anterior. I la resistència a insectes perquè hem ahorrat milers de tones d'insecticida en total impacte ambiental que això suposa.